Morgan, jag kastar vad? Jag är snabbare än dig. Du är definitivt jag. Säkert. Vem kan springa snabbare till huset? Jag. Det får vi se. Tre. Två. Två minuter. Två minuter. Tre Två. Ut. Kör. Fem sekunder. Jag söker springande genom huset eller någonting. Nej, det har jag inte. Vem springer snabbast genom staden? Tre. Två. Ett. Kör. En minut. 3, Två. 1, kör! 59 sekunder! Ha, jag sa ju det. Jag vann. Det skiljer bara en sekund. Du har säkert tänkt av min klocka två sekunder för sakta. Nej. Vem springer snabbast runt landet? Du fick två minuter och jag fick fyra. Jag vann igen! Vem är snabbast att skotta snö? Vem springer snabbast baklungers? Gånger boll, hoppa upp på ett stack här. นี่ไม่พร้อม Ha, jag sa ju det, jag är snabbare än dig Nej Säkert, säkert. Vem springer snabbt genom staden? Vem springer snabbt genom staden? Du har säkert stängt av klockan en Nej. Hoppa upp, på, hoppa, upp, hoppa upp på ett staket. Hoppa upp på ett staket.